قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم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 اللَّهَ لِيَ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا رب بنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على بين أحصى ما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم في آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط. ترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم وترى الشمس اذا طلعت تزاور ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة لَتَطَّفْ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَتَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمْ فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم ف آخذاً <تخذن> عليهم مسجداً. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. من بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كن ربي أعلم بعدته فلا تمارِ فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفتِ فيهم منهم أحداً ولا تقوم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واصبر نفسك معا و... من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا فلس الشراب وساءت مرتفقا ثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته اشتركوا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن ولو ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء فأضيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة وينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان فيوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صَفَّ فلقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن devil will وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا لفضيله الدكتور وما ويحسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا اتخذوا آياتي وما أُنذِرُهُ زُوًى ومن أظلم ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا مهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتا فلم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فتصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال تطيع معي صبرا قال لا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 قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتخذت عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا وأم تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين لقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وَالْحَيْثَمُ oh. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرض عليه قطرا فما لفضيلة فجمعناهم جمعاً. الذين كفروا أن يتخذوا عبادهم كُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ I'm لفضيله في <تصفيق> صدق الله العظيم